Γεια σας από μένα. Επειδή είδα ότι σας άρεσε και σας βοήθησε το tutorial σχετικά με τα tips της προπαίδειας του 2 4 6 8 και φυσικά σε συνδυασμό με τη ζωγραφική, αποφάσισα να κάνω και ένα δεύτερο tutorial για τα μαθηματικά που αφορά τις αριθμητικές παραστάσεις του δημοτικού. Χαρά μου αν σας βοηθάνε να δημιουργήσω ακόμα περισσότερα. Λοιπόν, είναι λογικό, όταν έχουμε πάρα πολλές πράξεις, ε, να χαωνόμαστε λίγο, να χανόμαστε και να μην ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε και κάποιες φορές να μας βγαίνουν λαθάκια. Όπως λοιπόν έχω τονίσει πολλές φορές, είναι καλό να οργανώνουμε τη σκέψη μας. Πώς την οργανώνουμε ακολουθώντας μία τάξη, μία σειρά. Ποια είναι η σειρά? Η σειρά των πράξεων λοιπόν είναι ότι κάνω πρώτα τις παρενθέσεις, έπειτα τις δυνάμεις, στη συνέχεια τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση και τέλος την πρόσθεση και την αφαίρεση. Για τις δυνάμεις θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Έτσι λοιπόν έρχεται η στιγμή που θα συνδυάσω αυτά εδώ με την ζωγραφική. Και τι εννοώ ζωγραφική, είτε με μία ξυλομπογιά, είτε με το μολύβι που έχουμε στο σχολείο γιατί πολλές φορές δεν θα χρησιμοποιήσουμε ξύλο στο τεστ αλλά φυσικά το μολυβάκι μας Πάμε λοιπόν να ζωγραφίσουμε Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω μολυβάκι αλλά έχω σίγουρα κάποιο υπογραμμιστικό Λοιπόν Όπω είδα προηγουμένω, η ιεραρχία των πράξεων είναι παρενθέσεις, δυνάμεις, πολλαπλασιασμό, διαίρεση πρόσθεση, αφαίρεση. Άρα πρώτα πρώτα θα ασχοληθώ με την παρένθεση. Θα πάρω και θα χρωματίσω λοιπόν την παρένθεση, αλλά δεν θα ασχοληθώ πρώτα με αυτήν γιατί φυσικά έχω και άλλους αριθμούς που περιμένουν στη σειρά. Άρα πρέπει πρώτα να γράψω τους προηγούμενους αριθμούς μέχρι να φτάσω στον αριθμό, ε, στην πράξη δηλαδή που ε, υπογράμ 5-2, 5-2 κάνει 3. Αν κάποιοι δυσκολεύονται πάρα πολύ με το να κατεβαίνουν και δεν μιλάω για μικρού αριθμού, μιλάω για μεγαλύτερου αριθμού. Αυτό που μπορούν να σκεφτούν είναι να βρίσκονται, ε, να πάνε στο σκαλοπάτι που μου δηλώνει ο τελευταίο αριθμό, χωρί να το μετρήσουν και στη συνέχεια να ανοίξουν δαχτυλάκια για να φτάσουν στον μεγαλύτερο αριθμό που εδώ είναι το 5. 3, 4, 5. Άνοιξα 3 δαχτυλάκια και σταματάω, άρα ο αριθμό είναι το 3. Συνεχίζουμε. Τώρα αυτή τη στιγμή θα υπογραμμίσουμε τις άλλες πράξεις που είναι ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να υπογραμμίσουμε και τα δύο ή να τα υπογραμμίσουμε ξεχωριστά. Βήμα-βήμα. Έχουμε πει ότι καλό είναι να κάνουμε ό,τι μας βοηθάει. Αν κάνουμε λάθη υπογραμμίζοντας και τα δύο, καλό είναι να τα υπογραμμίσουμε ένα-ένα. Δεν είναι λάθο, Εννοείται ότι βοηθάμε τη σκέψη μα. Τρία σύν. Εφόσον μας άρεσε το βιντεάκι με τα tips του πολλαπλασιασμού θα πω τα αποτελέσματα της προπαίδειας του 6 και θα ανοίξω δύο δαχτυλάκια μέχρι να φτάσω εκεί. 6, 12, μου δίνει 12. Σύμφω, για όσους δεν συμπαθούν ιδιαίτερα τη διαίρεση, όπω συνηθίζω να λέω και θα το δούμε και σε ένα άλλο tutorial, είναι ότι η διαίρεση είναι ουσιαστικά η αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού. Άρα, εγώ θα πω την προπαίδεια του 3 και θα ανοίγω δαχτυλάκια μέχρι να φτάσω στο 15. 3, 6, 9, 12, 15. 5 δαχτυλάκια και έφτασα. Και στη συνέχεια, μπορώ να κάνω τις πράξεις όλες μαζί, αλλά αργότερα επειδή θα έχω πιο μεγάλους αριθμούς, Μπορώ να του κάνω ανά δύο. Άρα 3-12, 3 και 12 κάνει 15, συν 5 και επίση εδώ ξέρουμε το αποτέλεσμα. Είναι το 20. Και τελειώσαμε αυτό. Λοιπόν, είδατε με το να υπογραμμίζουμε και να ζωγραφίζουμε πόσο εύκολα γίνονται τα πράγματα. Για εξάσκηση λοιπόν, για να εφαρμόσετε αυτά που είπαμε, μπορείτε να λύσετε αυτέ εδώ τι ασκήσει. Πιστεύω θα σα φανούν παιχνιδάκι ζωγραφίζοντα. Μεγάλη προσοχή όμω, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να τα κάνουμε όλα βήμα-βήμα χωρί να βιαζόμαστε. Γεια σα από μένα, ελπίζω να βοήθησε. Αν σα άρεσε, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου.